السلام ورحمه الله وبركاته شقه للبيع متفرعه من شارع شهاب عمره جديده لسه التشطيب بتاعها كله جديد بالكامل الشقه المساحه بتاعتها 220 متر متقسمه 3 غرف و3 حمام ريسبشن زي ما احنا ما شايفينه دي البلكونه على الشارع طبعا الفيوم مفتوح مش مجروحه خالص ميزانيه قريبه من شهاب والشقه بحري الجنب بتاعها كله بحر طبعا هي لسه بتتفنش ده حمام الضيوف طبعا موجود كلها جبس بورد وسبوطات نطلع نخش على طرقة التوزيع عندنا أول حاجة هنا المطبخ طبعا هي لسه التفنيش بتاعها جديد طرقة برضك. شغل الاسبوطات خش اول غرفة بعد كده عندنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين هنا كابينه بنيو شاور ادم بعد كده بنخش على الغرفه الثانيه الشقه بالمناسبه الدور الثامن والعماره فيها اسانسير كلها عشر ادوار دور شقتين من هنصير مدخل طبعا شيء جدا بعد كده عندنا هنا سلم الطوارئ وعندنا هنا الغرفة المصدر وده هنا حمام المصدر طبعا الأعداد لسه بتركب، تبضيب زي ما احنا شايفين، كابينة برضه بني وشاور، أتمنى لو الفيديو عجبكم تنشروا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك بجد علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس، أتمنى يكون الفيديو عجبكم وانتظروا مننا فيديوهات جديدة وحلقات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.